يا اجمل ذكرى في الدنيا هلا بك مرحبا وحيا يا ذكرى الوسط وهلق يا حبيبي صدق بس <تصفيق> بنعطى <تصفيق>